ברוכים השווים. סיימנו לפתור את הבעיה עם הגלגלות והמישור המשופע. ברצונו להוסיף על זה עוד משהו, כי אני חושב שזה מעניין. לאחר מכן נעבור למה שנראה כבעיה נחמדה. הדבר האחרון שאני רוצה לחשב, לאחר שחישבנו שהגוף הזה, שמסתו 20 קילוגרם, או בעצם כל המערכת, מייצא כלפי מטה וימינה ב-4.13 מטר לשנייה בריבוע, השאלה השנייה היא, מהי המתיחות בחבל הזה? זה נראה מסובך במבט ראשון, כי המערכת אינה במנוחה, המערכת מייצה. איך נעשה את זה? בואו נראה. נסתכל על אחד מחלקי המערכת. נניח שאנחנו יכולים לראות רק את הגוף שמסתו אה, 20 קילוגרם. הוא מוחזק על ידי החבל הזה. אנחנו גם יודעים שהמסה אה, בת 20 קילוגרם אינה מייצה בתאוצה שהייתה לה, אם היא היא מייצה בתאוצה של 4.13 מטר לשנייה בריבוע בלבד. אם היא לא Ita קשורה, היא היא מייצה בתאוצה של 9.8 מטר לשנייה בריבוע בתאוצת הגרביטציה. אבל כן, החבל מפעיל כנראה איזשהו כוח כלפי מעלה לגוף, וזאת המתיחות של החבל, אשר מעיטה היא מונעת מהתאוצה להגיע לערך של 9.8 מטר לשנייה בריבוע, וגורמת לה להיות רק 4.13 מטר לשנייה בריבוע. אם כן... מהו שיקול הקחות על גופו? רק על גופו הזה? מהו שיקול הקחות על גופו? כי אנחנו נتكلم ממה שדיברנו קודם על שיקול הקחות במקומות אחרים במערечен. אנחנו יודעים שגוף מאיץ לpee mata. אנחנו יודעים שה שלו هي עשרים קילוגרם, ושהתוצאתו לpee mata هي ארבע נקודות ששעשרה מטר לשנייה בריבוע. שיקול הקחותו עשרים כפול ארבע נקודות 20 כפול R בנקודה 13 זה 82.6 בקירוב, 83 נьютון נעגל. 83 נьютון כלפי מטה. אנחנו יודעים ששיקול הכוחות הוא 83 נьютון כלפי מטה ואנחנו גם יודעים שכוח המתיחות ועוד כוח הכובד, מהו כוח הכובד? כוח הכובד הוא משקל הגוף, כוח המתיחות כלפי מעלה ועוד המשקל, כוח הכובד שווה לשיקול הכוחות. לפי מה שקבענו, המתיחות תהיה מספר שלילי, כי קבענו שהכיוון החיובי הוא כלפי מטה, אז כלפי מעלה נקבל מספר שלילי. המתיחות תהיה 83-196, פחות 196 שווה ל-113 ניוטון. הסיבה היחידה בגלל הקיבלנו מספר שלילי כי קבענו שהכיוון החיובי הוא מטה, אז יש לנו מינוס 113 ניוטון כלפי מטה, שזה בדיוק להגיד, 113 ניוטון כלפי מעלה. זאת המתיחות בחבל. ניתן היה לעשות את אותו הדבר בצד הזה של הבעיה. כן, יכולנו לעשות אותו דבר בצד הזה של הבעיה. גם כאן היינו אומרים שהגוף הזה היה מעיץ בצורה טבעית, אם הוא לא היה לחבל שמפעיל את כוח המתיחות לאחור. היינו אומרים שהוא היה מעיץ שמאלה בתאוצה מסוימת, אך בנקום זאת הוא נה לכיוון ההפוך. עם הנתונים האלה היינו מחשבים את שיקול הכוחות, ואומרים שהמתיחות ועוד הכוחות האלה שווים לכוח השקול, ואז היינו מקבלים את המתיחות שהייתה אמורה להיות אותה מתיחות. טוב, עכשיו נדפל בבעיה נחמדה, לא קשה, אך מאלפת. שימו לב. יש לנו הוגה. הנה. זאת ההוגה. זה מקביל, ויש לנו את היד. טוב, אפשר לראות שנועדתי להיות אה, אומן גדול. אה, אתם מבינים אבל, זאת היד שלי. אני מחזיק עוגה, ואני רוצה למחוץ אותה אל תוך הפנים האלה. האמת היא שפעם ציירתי קריקטורות בבית ספר התיכון, אז הנה צייר אדם כריח. לא כדאי להתרכז בציור נעשה לו אולי גם, אה, הנה איש כרח, נוסיף לו קצת שערות פה, אולי גם איזה שפם כדאי, כן. הנה, יש לו גם שפם. אה, טוב, בכל אופן, מספיקים השטויות, אני רוצה למחוץ את בפנים של האיש. קיבל לי. השאלה היא, באיזה תאוצה עליי להעיץ את ההוגה בסדר? מה קורה בעצם? ישנו כוח הכובד הפועל על ההוגה, כוח הכובד פועל על ההוגה, ואם לא נאיץ אותה מספיק מהר, תיפול למטה, ואז אני לא אצליח להגיע לפנים של האיש, לעולם. אני לא רוצה לתת להוגה לפול. באיזה תאוצה עליי לדחוף אותה? אנחנו יודעים שמקדם החיכוך, זה רק אני יודע, שמקדם החיכוך בין היד לבין ההוגה, מקדם החיכוך שווה ל-0.8. עם הנתונים האלה, באיזה תאוצה עליי להאיץ בואו נראה מה קורה. יש לנו את כוח הכובד המושך כלפי מטה. נגיד שמסת ההוגה היא M. מסת ההוגה, נסמן אותה ב-M. מהו כוח הכובד המושך את ההוגה כלפי מטה? כוח הכובד שווה ל-M כפול 9.8. בסדר? כוח הכובד שווה ל-M כפול 9.8. מה אנחנו יודעים בקשר לשיקול הכוחות על ההוגה כדי שהיא לא תנועה כלפי מטה? אנחנו יודעים ששיקול הכוחות צריך להיות אפס. אם כן, מה יהיה הכוח המקזז? איזה כוח זה יכול להיות? כוח החיכוך. יש לנו כוח חיכוך הפועל כלפי מעלה, בסדר? כוח החיכוך תמיד פועל בכיוון ההפוך לכיוון שהגוף היה נע אחרת. על כוח, כוח צריך להיות גדול, גדול מכוח הכובד, או שווה לפחות. במובן שאם הוא גדול ממנו, זה לא אומר שההוגה תנוע כלפי מעלה. החיכוך לעולם לא יניע גופים, הוא רק ימנע את תנועתם. נסתכל על הערך המינימלי שלו, אני לא, לא אעסוק כאן באי שוויונים. כוח החיכוך יהיה שווה ל-9.8 כפול המסה של ההוגה. אם יקדם החיכוך הוא 0.8, איזה כוח עליי להפעיל? במקרה הזה, הכוח של עליי להפעיל הוא הכוח הנורמלי, מעונך לתחתית ההוגע. בסדר? כלומר, היד שלי יקמו כמו המשטח של הרמפה. זהו הכוח הנורמלי. אנחנו יודעים שכוח החיכוך שווה למקדם החיכוך כפול הכוח הנורמלי. נכון? אנחנו זוכים את הזאת. מקדם החיכוך כפול הכוח הנורמלי. אז עכשיו אני אחליף צבעים כדי לגוון, ובואו נראה. כוח החיכוך צריך להיות 9.8 כפול המסה. 9.8 כפול. מטר לשנייה בריבוע, כפול המסה, כוח החיכוך הוא 9.8M, וזה צריך להיות שווה למקדם החיכוך כפול הכוח הנורמלי. כדי לזכור שהכוח הנורמלי הוא בעצם הכוח שבו אני דוחף את ההוגה. אנחנו יודעים שזה 0.8, יש לנו 9.8 כפול המסה, זה לא מטרים, זאת המסה, M, כן? זה המסה, זה 0.8 כפול הכוח הנורמלי, ועל כן הכוח הנורמלי שווה ל-9.8 כפול המסה, חלקי 0.8. נקודה שמונה. למה שבעת איזה נקודה שמונה, חלקי אפס נקודה שמונה, בוא נירא, זה יוצא שתים ועשר נקודה עשרים וخمسה. ולכן, להפיל, הוא שתים נקודה עשרים וخمسה, כפול המasa. זה האקוח שани מפיל. אנחנו לא יודעים מהי masa תועה. באיזה תועצה אני מאיץ התועה? האקוח שвел המasa, כפול לתאוצה. זה הכוח, 12.25m, זה הכוח השווה למסה כפול לתאוצה של ההוגה. אז את אותה ההוגה, כל הזמן, לא החלפנו פה ההוגה, אז המסה שלה נשארת m. אפשר להוציא את m משני האגפים של המשוואה, ואז התאוצה, הקצב שבו עליי להגביר את המהירות, התאוצה שבא עליי להעיץ את ההוגה, היא 12.25 מטר לשנייה בריבוע. עליי להפעיל תאוצה גדולה מ 1 מכיוון ש-G היא שדה הגרוויטציה, והגרוויטציה מייצה גופים בתאוצה של 9.8 מטר לשנייה בריבוע. עליי לדחוף את ההוגה ולהעיץ אותה בתאוצה של 12.25 מטר לשנייה בריבוע. זה קצת מעל 1G, כדי שההוגה הזאת לא טיפול, וכדי שהכוח הנורמלי יספק כוח היכוך, כך שההוגה תגיע לפנים של יש קרח ניתראה בסרטון הבא